Синички злітаються поїсти. Перші на розвідку, інші за кустом. Білий шмат сала висить. Летают. Летают, охотятся есть. Хтось неактивно їдять Треба активніше Хтось літає Хтось пробує О, почали їсти Літають. Морозне велике, але їсти хочеться усім. На все добре.